Ciao Veronica, oggi siamo a Koscizze, presso il Dipartimento di Fisica Sperimentale, dove intervisteremo Jan Balasch, uno scienziato che si occupa della costruzione di un piccolo strumento che andrà nella prossima missione per Giove, JUIS, che partirà nel 2022. Andiamo a vedere. Buongiorno, Gianmarco Vespia, astronauticast, Tu sei l'ingegnere Balasch, Jan Balasch a Šimon Mackoviek. Doktor Šimon Doktor Šimon Mackoviek, prepačte. E, tu sme v ústave eh, experimentovanej fizike. Mm -hmm. Tu sa vyrába vlastne jeden jeden. Tu sa vyrábajú eh, kusy, časti, sú časti pre družice, že budú poselane do bezmíra pre spoluprácou z ESA, Európska vesmírna agentúra. Inženier Baláž eh, teraz pracuje na veľa projektu a pracuje aj pre eh, jeden instrument, hm, PEP, sa volá, pre misiu že bude posielaná do Jupitera O 10 rokov asi. No. Dojde štartuje o 2 roky. O dva roky. <laughs> Ale o, o, o Ale 10 doletí. Čo pre tento instrument z PEP? Môžete nám povedať niečo viac, čo robí tento PEP? instrument? Tak PEP je súbor viacerých prístrojov. Hmm. Je to taký komplex na detekciu plazmy a častíc, dá sa povedať, častíc, aj nabitých, aj neutrálnych. A má šest senzorov a ako vedúci, vedúca inštitúcia pri vývoji toho PEP je vlastne Švédsky ústav kozmickej fyziky v Kirúne. A prispievajú do tejto aparatúry mnohé inštitúcie z Európy aj z Ameriky. Aj z eh, tento Applied Physic Laboratory John Hopkins University. Tam dodávajú dva senzory a ďalšie štyri sú európske. No a jeden z tých senzorov sa volá JDC, to znamená Jupiter Plasma Dynamics and Composition. Čiže je to analyzátor plazmy okolo Jupitera, ktorý analyzuje plazmu, čiže aj energetické, aj smerové ako rozloženie tej plazmy a zloženie takisto, že z akých častíc sa tá plazma skladá. No a tento senzor Pracuje s takou pomerne zložitou ionovou optikou, ale tí kolegovia vo Švedsku vlastne zistili pri simuláciách, že Jupiter, pretože má veľmi silné magnetické pole, tak má aj veľmi silné radiačné pásy. Zónu zachytenej radiácie je tam množstvo elektrónov vysokej energie a tie elektróny sú schopné prenikať cez ten prístroj, cez ten senzorový systém a pritom vyvolávajú také falošné eventy. Akože nevedelo by sa rozličiť, že či to je častica, ktorá prešla takou pomerne zložitou ionovou optikou a nakoniec dopadla na tie citlivé senzory, alebo či to sú vlastne odozvy od tých vysokohydratických elektronov. Preto bolo prijaté také riešenie, že sa tam inštaluje ešte antikoincidenčný detektor do tej ionovej optiky. Je to polovodičový detektor nabitých, elektrických častíc, nabitých energetických častíc pardon. a tento detektor má vlastne dávať niečo ako signál veto. že V prípade, že došlo k takému akože preletu tej častice elektrónu cez ten senzorový systém, tak taká častica sa vlastne vylúči z tej detekcie. Že treba vlastne zlepšiť kvalitu záznamu tých jónov. Tých a práve na túto slúži ten antikoincidenčný detektor. No a my vlastne dodávame ten polovodičový detektor a elektroniku na spracovanie signálu z tohto detektora, čiže tam je ešte nabojocitlivý zosilňovač tvarovací zosilňovač diskriminátor. A my už vlastne dávame logický signál pre, tú, pre ten mikropočítač toho prístroja, že vlastne došlo k takejto udalosti. Dobre. Uh, tento uh, tento modul tento anticoincidencí modul, modul e, akože ten hrúmorže že bude, bude oveľa viac ako tie dobre častice že cítite ten JDS JDC, JDC. JDC. Tak e, tieto simulácie robili v podstate kolegovia vo Švédsku. No a ja momentálne neviem asi, aký bude pomer medzi tými falošnými ako detekciami a, a aký bude pomer tých e, aktívnych detekcií. Samozrejme, to veľmi záleží od tej oblasti, kde práve bude sonda prelietať. No ale keďže sa majú skúmať tie Jupiterové mesiace. Tak vlastne napríklad mesiac Európa, ten sa nachádza v zóne veľmi silnej radiácie. Tam je také silné žiarenie, že človek by dostal smrteľnú dávku už za jeden deň. Tam je veľká hustota tých ozaj energetických častíc aj jónov aj elektronov. elektron sú to mega volty, čiže my vlastne robíme nejaké Predpokladáme testy až v desiatkách megaelektrónvoltov. energia tých elektrónov, ktoré sú schopné prenikať tým prístrojom. On má aj také pasívne, ja vám potom ukážem fotografiu, on má aj také pomerne hrubé tienenie, pasívne ale ani to tienenie nezaručuje, že do tej citlivej jonovej optiky sa nedostanú buď tie elektróny, alebo už tie sekundárne produkty. Brzdné žiarenie elektrónov bude produkovať gamma a to takisto tie senzory sú citlivé aj na gamma žiarenie, Aj keď menej, ale takisto by mohli vyvolávať tie nesprávne detekcie. A je riziko, že tieto častice, ča, častice znížia tento modul? Dez, že je príliš silný ten prúd, že sa zniží aj sensor? Sa zničí. zničí či zniží? Či? Nerozumiem celkom. Sa pokazí ten sensor. Aha. Tak to riziko tam v podstate vždy je. Tam, je. tam je elektronika, tam je množstvo elektroniky, ktorá je do určitej miery citlivá na kozmické žiarenie. Samozrejme, vyberajú sa špeciálne komponenty, ktoré sú radiačne tolerantné, alebo majú čo najlepšiu odolnosť voči, voči tomuto žiareniu. No a to riziko samozrejme tam vždy je. A hlavne v tých, tých silných radiačných pásoch v tej oblasti, kde je najväčšia hustota a najväčšie energie tých častíc. Samozrejme, nielen ten senzor, ale teraz počítač celej tej aparatúry a tak aj tá aparatúra, ona má tých 6 senzorov a jeden spoločný počítač, spoločný napájací systém. Môže sa niečo zle samozrejme stať, no momentálne tam pracuje tá americká sonda Juno, ona má síce tú orbitu tak volenú, aby minimálne bola ožarovaná, čo najkračšie a čo najmenej, ale tak oni majú veľmi dobrú tú radiačnú a dolnú elektroniku, myslím, že tam zatiaľ nie sú nejaké škody spôsobené tým žiarením. Aké boli dôležité, dôležité prechádzajúce misie, ako napríklad Juno alebo Galileo, na kalibrovanie tieto dnešných instrumentov? No tak práve z týchto misií sa vie asi, ako to vyzerá okolo Jupitera s tou radiáciou. Takže myslím, že aj Galileo, ten mal iba krátky prelet okolo Jupitera. Takže nebol až taký ohrozený. No a myslím, že sa vychádza z týchto dát, ako pri tých, tých podvýpočtoch a simuláciách. Aj, aj terajšie Juno, ktoré je vlastne stále aktívne okolo Jupitera. Čo sa dozvedieme o výsledky tejto experimenty? Tak že... mi, misia Jews, myslíte celkové misia Juice? Áno. Alebo aj PEP. PEP tak PEP je vlastne zkrátka Plasma Environment Package, čiže to je sústava prístrojov, ktoré má vlastne Particle Environment, tak to nielen plazma, Particle Environment Package, lebo on sníma aj neutrálne energetické atómy. No tak e, ako vôbec, je to základný výskum, čiže sa skúma to prostredie okolo Jupitera, aké je. No tak e, Neplánuje sa tam nejaká momentálne výprava s ľudskou posádkou, lebo tá by bola aj dosť ohrozená tým žiarením. No ale tak budú aj ďalšie sondy. Tam Američania dokonca robia podobnú. Jednu sondu Clipper sa volá. Je možné, že ona ešte aj predbehne Juis. Záleží od toho, jakú nosnú raketu na to zoženú silnú. Pretože Juis takisto bude potrebať gravitačné asistencie, aby sa dostal k Jupiteru a to dosť dlho trvá. Mal by leteť 8 rokov ale Američania s tým kliperom môžu Juž aj predbehnúť. Oni sa ale zameriavajú na mesiac Európa. Ten je celý pokrytý ľadom a pod tou hrubou ľadovou prikrývkou sa predpokladá, že aj tekuté, tekuté more, voda a aj dostatok tepla. Vlastne z tých slapových síl Jupitera, ktorý pôsobí na Európu, vlastne sa jadro pomerne zahrieva a predpokladá sa, že tam je oblasť kde je množstvo minerálov, vody, a a teplo. Čiže teoreticky by tam mal vzniknúť život. Čiže Európa je z tohto hľadiska dosť taká zaujímavá, lebo mala by pomôcť riešiť tú akademickú otázku. či život môže vzniknúť aj za takýchto podmienok. A počas letu tento PEP bude vyber nači alebo bude skúmať napríklad častice počas obletu Venúš, ja, no, sa... ja o tom nemám až také informácie, ale predpokladám, že bude. Možno nebude celý čas zapnutý, ale určite budú vlastne nejaké časové oblasti, keď bude merať, jednak pri tých preletoch, pri, pri tej akcelerácii k Jupiteru. No a samozrejme, medziplanetárne prostredie je stále zaujímavé, takže no, je dobre mať vlastne viaceré sondy. V, planetárnom prostredí a keď Slnko napríklad vyšle nejakú silnú erupciu, ale takto tak je veľmi dobre zachytiť to z rôznych miest, z rôznych uhlov, z rôznych vzdialeností, ako sa šíri tá vlna buď pri tých erupciách, alebo tie CME, Cornell Mass Ejections. Také publikácie, na takých sme sa tiež podielali, kde sa vlastne dávali dohromady jednak simulácie, jednak reálne merania viacerých satelítov, poda toho, kedy, kde tá tá vlna dorazila, boli sú aj teraz pri Marse napríklad, alebo bola pri Venuši, teraz Venus Express a tak. A je veľmi zaujímavé to sledovať v viacerých bodoch, takže určite aj po, počas tej trasy k Jupiteru sa bude merať. Aj keď neviem, či celý čas, to, toto neviem, také informácie. Ja som <laughs> sa nejak veľmi nezaujímal. Dobre, tak sonda prilieti z roku 2022. Nie, 2022, 2022 štartuje a má doletieť tak nejaké 2029. 2029. Mm -hmm. Predtým sa horilo 2030. Posledná informácia sa mi zdá, že je 2029. Tak tá, tá súčasť, čo sa vyrabiatuje, musí byť dorobená do decembra tohto roka. No, takto. My sme už odovzdali zatiaľ prvý model technologický, engineering model. Už sme odovzdali aj letový model tohto modulu. Už aj letový je, už je vo Švédsku. Aha, tak, Aha. Ten, čo má... tak ešte sa robí záložný model. Ten ešte nie je dorobený, na ten ešte máme čas. Ako Flight Spare, ale prax je taká, že väčšinou ten posledný letí, ten, ten záložný, pretože na jeho máme najviac času, najviac skúseností z vývoja predošlých modulov. Takže ja vám tu teraz ukážem v podstate ešte ten prvý prototyp, čo čo sme robili. Aha, dobré. ale letovie už vo Švedsku, už ho integrujú do toho JDC. Then, uh, kon, konie... To je flight model. Flight model. On, on, nie, no, on nemusí byť na... konečný. Oficiálne sa volá no. flight, ale oni ho švede dokonca už volajú, že proto flight model, lebo sa predpokladá, že on ešte nepoletí. Už splňa, musí splňať všetky kritériá. Už bol stávaný z tých komponentov radiačne odolných, drahých, špeciálne kozmicky kvalifikovaných. A možno poletí on, len vravím, že taká bežná prax je, že ešte sa robí ten Flight Spare, letový záložný model, ale najčastejšie letí ten. My sme robili napríklad aj na prístroji pre Bepi Colombo, ktorý teraz letí na Merkur a takisto nakoniec tam poletil ten Flight Spare. Neletel letový, neletel flight model a letel flight spare. Lebo... modul Serena. Tý serenie, tým... Áno, on spadá do Sereny. Tam je... Zase to je komplex viacerých prístrojov. Serena a v ňom je prístroj PICAM, planetárny ion kamera a na tej sme sa podielali. Tam sú nejaké mechanické časti v našej vitrine z tohto z PICAMu. Je to súčasť Serena, tam je principal investigator Stefano Orsini. Možno ho poznáte, to je z Ríma, z to INAF, Institúcio uh -huh. Nacionale, Fizika. No, tak, to už vyviete viete <laughs> lepšie, ako ja. Stefano Orsini je hlavný no. investigator v tomto, v tej sérene. Výborne, tak už je všetko dorobené, ten, čo možno bude... Drahý, čo... ešte, ešte ten záložný sa bude robiť. No, no. No, my na to máme projekt z Európskej kozmickej agentúry. Slovensko momentálne nie je členom ESA, je iba spolupracujúca. E, sa to volá? spolupracujúca krajina. E. To je ten systém PEX, Plan for European Co states. E, Cooperating States. Čiže sme kooperujúca krajina, v podstate sa ešte len rozhoduje, či sa stane Slovensko plným členom alebo iba asociovaným členom v krajnom prípade, či zostane v PEXe ďalšie 5 rokov, myslím, to bežalo. V najhorší scenár je, že úplne je to stopnú <laughs> naši politici, dúfajme, že nie. Takže minimálne, keby aspoň ten PEX pokračoval. no A jeden z tých projektov, ktorý sme získali, je vlastne, on sa tak oficiálne volá, že slovenský príspevok k misii JUICE vývoj antikontinenčného modulu. Hej. A to je financované od štátu, či od ESA? <laughs> tak ono je to financované z ESA, ale ESA máte peniaze v podstate od štátu. Čiže Slovensko musí zaplatiť niečo ako príspevok členský, to je nejakých 1,3 milióna ročne do ESA. A ESA potom rozdeľujete peniaze slovenským inštitúciám. Hej. Musí sa to vrátiť na Slovensko nejak 90% alebo tak nejak. Majú to dostať slovenské inštitúcie, aj firmy, aj akadémia, aj univerzity a takto. Čiže uchádzači musia napísať projekty a ESA potom tie projekty buď schváli alebo nie. Čiže teraz už bola štvrtá výzva. No a my, 6, sme, 5, my sme tento prejuice získali v tretej výzve. No a to beží akože dva roky. Čiže malo by to končiť v oktobri, ale si myslím, že sa to bude ešte predlžovať lebo vlastne to všetko sa odvíja od toho, ako sa to stíha vo Švédsku. No a my v rámci toho projektu ešte robíme nielen ten samotný modul, ale ešte taký systém na testovanie a kalibráciu tých komponentov. Čiže polovodičového detektora a spolu aj s tými ďalšími senzormi, ktoré sa tam nachádzajú. V tom, tam sa nachádzajú ešte tzv kanál tróny elektronové zosilňovača alebo detektory a potom ešte MCP. To je takzvaný, jak sa to vola, MCP plate. Používa sa to aj v zosilňovačoch obrazu. Micro channel plate, mi, mikrokanálový násobič. To sú to hlavné senzory toho JDC. No a my vlastne dodávame ten polovodičový detektor. Pre je ten antikoincidenčný polovodičový. No a tí, tí Švédni, ten Švedský ústav, kozmický výskumov, oni majú veľmi bohaté skúsenosti, hlavne s tými jonovými optikami a s tými MCP a kanaltrónmi a tak. Oni posielali prístroje na Mars, na Venušu, na, na kometu, na rozetu. Tam sme aj my prispeli, ale v inej spolupráci. No ale oni nemali až to tak veľa skúseností s tými polovodičovými detektormi. Ale keďže my sme s nimi už spolupracovali tam, na tom dolnom prístroji, to je NUADU, on letal na čínskom satelike, tak oni už vedeli, že my máme skúsenosti s polovodičovými detektormi, tak nás oslovili, že či by sme nedodali pre ten JDC senzor aj polovodičový detektor, ten antikoincidenčný. Tak ten antikoincidenčný funguje len pre jeden sensor. A ostatní 5 senzorov majú... Priznám Vlastný... sa, že s tým som sa nezaoberal. Samozrejme, opis všetkých prístrojov toho PEPu, sú tam. Sú aj detektory neutrálnych atómov, aj no viacerých pre vysoké energie, pre nízke, stredné energie. Proste Particle Environment Package, čiže sa sleduje to. Časticové prostredie. Aj nabité, aj neutrálne častice. Od veľmi malých energií až po vysoké energie. No a ešte som nespomenul, že, to možno viete, že ten juice má lietať okolo Jupitera asi 1,5 roka. pritom bude míňať iba tie zaujímavé planéty 3. Európa, Ganymed, Kalisto. Ale na na ešte na pol roka na záver misie sa má zachytiť na orbite okolo Ganymeda. Čiže sa stane orbiterom Ganymeda a bude podrobnejšie skúmať mesiac Ganymedes. To je najväčší mesiac v slnečnej sústave. Aj on by mal mať dosť podpovrchovej vody. On zase nie je tak pokrytý ako Európa tým ľadovým oceánom, ale vie sa, že tam je dosť veľa podpovrchovej vody. Takže takisto je to kandidát na možný nejaký život. Určite nie na povrchu. Tam je taká radiácia na povrchu, že tam všetko živé vlastne zrejme zhynie, ale hlboko. To vlastne sa dajú aj vidieť aurory v Ganymedii z teleskopu. Áno, z tej Európy zase boli zaregistrované nejaké ako gejzíry, vytrisky, čiže sa predpokladá, že tá ľadová vrstva sem tam sú nejaké praskliny a ten teplý oceán z, znútra a to slabové trenie, tá energia, že to vytriská. to už myslím zachytila aj Sonda Galileo a možno aj Hubbleov teleskop, už čo si také videl, ako nejaké také výpary, že vychádzajú z tej Európy. Dobre, tak v rámci trejtej výzve od ESA je JUIS, tento PPCN modul a je aj e, Spacelab, mhm. že je projekt na rozšírenie vedy v rámci e, na celom zloveskom muzeum. A na to sa zauberá mhm. doktor. Áno, áno, presne tak, že v podstate celkom nám sa podarilo získať 4 text projekty. Vlastne v rámci prvej výzvy sme mali taký prípravný projekt a v rámci druhej výzvy sme taký pokračujúci projekt a konkrétne na vývoj detektora, ktorý by monitoroval hornú časť atmosféry Zeme, to konkrétne Airglow a jeho žiarenie. No, ale v podstate si uvedomujeme, že ak chceme pokračovať v týchto vedeckých projektoch, potrebujeme získať aj mladých ľudí, ktorí by nám mohli s tým pomôcť a ktorí by boli do toho zapojení. Preto sme pripravili aj takýto edukačný projekt, ktorý voláme Space Lab. A ten je zameraný na to, aby sme jednak tých mladých ľudí mohli osloviť, aby sme ich akože mohli zaujať a mohli sa dozvedieť o, o projektoch, ktorým sa tu venujeme. Ale Ďalej vlastne sa mm, snažíme ich vzdelávať, týchto mladých ľudí, a to pomocou takých pravidelných meetupov, ktoré máme každý mesiac tu vo VEDEŠEj budove, kde uh, sú prednášky na rôzne témy týkajúce sa vesmíru. Tieto meetupy sa volajú Space Talk. A takisto aj raz do roka máme letnú školu pre ľudí, ktorých zaujíma vesmír, aj to za, skôr a smerované na ľudí, ktorí sú z IT oblasti, čiže vlastne také prepojenie IT a Space technológií. No a všetko to má smerovať... Také tomu... pre ktoré študenty do... Skôr pre vysokoškolákov, aj mladých pracujúcich. No a vlastne všetko to má potom smerovať ku zapojeniu tých ľudí, ktorých naozaj zaujímujú tieto aktivity, aby mohli sa až zapojiť do našich projektov. A na to máme takú súťaž pre študentov, sa volá Space Project a tam študenti navrhnú taký vlastný projekt, ako chcú lepšie porozumieť resmíru. A my z týchto projektov vybereme tých najlepších študentov a tí získajú platenú stáž, mesačnú, ako túto u nás v Labe, že môžu priamo s nami spolupracovať. Minulý rok takto 4 študenti absolvovali tieto stáže a myslím, že to bolo naozaj veľmi zaujímavé. Niektorí študenti ešte pokračujú v diplomových prácach, alebo tiež mám jednoho študenta, ktorý v bakalárskej práci pokračuje ďalej v tom projekte, ktorý začal. Tak tento projekt má úspech. Je súčasť, že študenti majú záujem a prídu. Áno, áno, sme radi, že celkovo študenti majú záujem o to, aj na tie meetupy s podstate je tá kapacita miestnosti takmer stále zaplnená. Sme veľmi rádi, že aj ľudia tu z aj okolia, že prídu si vypočuť tieto prednášky a že je tam veľmi taká dobrá atmosféra, že sa ľudia pýtajú a že je to myslím, že naozaj zaujímavé pre nich. A majú možnosť vybrať si kariéru tu na Slovensku, ktorá, um, ktorý ústa, len túto majú mm -hmm. možnosť, či je nejaká všakúta... hey, to, to, Toto je zaujímavá, zaujímavá téma. Uh, pretože na, na Slovensku v podstate akože fungujú um, v podstate veľké množstvo planetári, alebo kružkov, ktoré sa snažia zaujať deti už od, od škôlky alebo od škôl. A potom vlastne v tej, tej časti, tej vysokých škôl alebo mladých tam tam podstate bola taká medzera, preto my sme sa snažili to cíliť, tie naše projekty práve na, na, na týchto mladých ľudí. A Čo je ďalšia vec, že to, ako by mohli byť tieto mladí ľudia zapojení, tak majú možnosť buď na akadémii vied, alebo na univerzitách, či už na prízovadecké fakulte v Košiciach, alebo na fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave, ale takisto aj na technických univerzitách, či už tu v Košiciach alebo v Bratislave. Ale práve aj tým, že Slovensko sa snaží spolupracovať s ESO a že perspektívne sú tu nejaké ďalšie možnosti, kde by mohli vznikať nové pracovné príležitosti Zániči. Bude už zahraničí alebo aj priamo na Slovensku, lebo o sa aj v podstate snažia tie súkromné firmy, aby sa dostali do tejto domény, space domény, aby mohli v tejto oblasti pracovať. Čiže my sa tiež snažíme vytvárať tak, tak nejaký priestor, aby... A mladí ľudia mohli vidieť, že tá Space téma nie je niečo, o čom môžu sa nejak vzdelávať, ale na, naozaj môžu aj na tom pracovať. Preto jedna z takých aktivít, ktorú chystáme tento rok je Space Hackathon, neviem, či ste to zachytili. Bude to na konci to apríla. Bude v celé Áno, bude to celé Európe, vlastne bude to aj u nás na Slovensku, že chceli sme to aj priniesť do Košic, aby vlastne ľudia sa mohli zoznámiť s týmito technológiami, ktoré sú bežne dostupné, ale možno ani netušia, že niečo takéto môžu využívať, alebo na niečom takomto môžu pracovať. Čiže to je tiež nejaký ďalší krok k tomu, aby sa to viac mohlo dostať medzi ľudí. Tuto v Košiciach, lebo hlavne my tým, že si v Košiciach, tak sa zameriavame na tento región okolo Košíc, ale v podstate aj na Slovensko, aby mohli spoznať, že takéto veci môžu robiť. A keď ide dobre táto spolu, spolupráca s ESO, kedy najbližšie bude Slovensko plný člen ESO? <laughs> 5 rokov viac? My si netrúfame odhadovať, <tudio> lebo no. ste na Slovensku, tak vidíte, aké sú veda výskum podporovaná. Takže Uvidíme, no. teraz budú nové voľby, či sa to zlepší nejak. Tá podpora, podpora vedy. Skôr aj aplikovaná veda je niečo dobré pre firmy, že spolupracujú. Áno, tak sa dosť tak zdôrazňuje, že priemysel firmy by sa mali zapájať do týchto kozmických aktivít. No my sa už nejak zvezieme ako veda výskum. He, lebo ne všetky misie ESA sú len výskumné, ale sú tam aj takéto že ak, komerčne zaujímavé veci. No, v podstate, čo existuje nejaká koncepcia vesmírnych vlastne aktivít na Slovensku, tak tam sa uvažuje o troch scenároch, ako by mohlo byť Slovensko zapojené do ESA. Ja ich už spomenul, že buď by sme boli ďalej ako ten spolupracujúci štát v PEXE, alebo by sme sa stali asociačný štát, ako napríklad Slovensko, Slovinsko išlo touto to, cestou, že je vlastne asociačný štát, alebo potom plný člen, ale na to, aby sme boli plný člen, tak musí to byť naozaj veľmi... musí byť viacero firiem a hlavne v tom priemysle musí byť, byť také väčšie zastúpenie, aby sme boli schopní konkurovať tým zahraničným institúciám. Tak bude aj nejaké sídlo Slovenskej vesmírnej agentúry? <súdare> tom... Keď bude v Bratislave, zrejme. To, <súdare> to ťažko povedať, napríklad minulý že sme sa stretli s kolegami z Čiech v Prahe a tam v podstate... Oni sú viac ako 10 rokov plní členovia a myslím, že oni nemajú žiadnu Českú agentúru agentúrobo niečo také. No, majú Česká kozmická kancelář, to je jedna, a druhé je pri ministerstve dopravy nejaká, nejaký, nejaké oddelenie No a trošku sa tak aj tuším naťahujú, alebo v minulosti sa dosť ako dohadovali, že kto je tu šéf. Ale že v podstate tiež je to také rozdrubené, že nie je to možno presne, že toto je jedna agentúra, ktorá zastrešuje komplet všetko. Čiže možno ani na Slovensku neznikne takáto jednotná agentúra, že možno tu bude rozdelené na viaceré organizie. O to, to v podstate my ako výskumníci nevieme ovplyvniť, aj to je skôr vecou. Momentálne je to všetko v gestii ministerstva školstva, ale oni sami sa dováhajú toho, že to je nadrezortný problém. takže... Nie, aby to ťahalo všetko ministerstvo školstva, lebo ono na to nemá ani rozpočet a takto, takže, no, nevieme, to sa, to sa pečie v Bratislave, toto vlastne. <súdňujú> Dobre, a síce Slováčko je malá krajina, ale už má dlhú tradíciu kozmí. Skumá. Tak my, my už sme 50 rokov v podstate robíme do vesmíru, už na tých ruských satelitoch od roku 1970 už, už nejaké veci lietali z Košicu. Dobre, tak dziękujemy <gry> doktorowi Mackowiekowi <gry> a inżynierowi e, Balażowi.